اسم حزام ميمت آه من آه العرائش آه من علوم آه الملاكية الخير فرنسية آه الحصة على, على المعدة العام في الأقليم ٦٨٨٠ هذا صرف دير الاستعداد اللي كانت بالنسبة لك في ثلاث سنة الدراسية آه آه آه آه آه خدمنا أكيد كنت ذا موتي سي في يو وقبل الوطني بحجز جو السي واحد شويه نعم شنو هذا هو السر ديالك انت يعني كتوجد طول طيل السنه ومن بعد كتكتف في المسيرات ديالك كلشي في بنسبة كتفوت سبعات ان شاء الله هذا في الدراسيه ديالك خطوه ان شاء الله وشني باغي تعمل في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله الهندسه ان شاء الله. آه، نعم يعني وشنو آه يعني الرساله اللي كتوجه للتلاميذ دابا اللي اللي يعني كيدوزو وكيفشلوا في الحياه يعني وكي الدراسيه، يعني ما كينجحوش مثلا في الدوره الاولى وكيدوزو الدورات الصغيره كيسروا. شنو كتوجه رساله توجه؟ تقول لهم زيدوا خدمه وان شاء الله والله هو لك كيسر. ولا كيفشلوا في الحياه الدراسيه ديالهم؟ ما كيناش معايا كندعم كنشرح للمجموعه انهم يعيشوا زيدوا خدمه وان شاء الله والله دايما كيسروا.